وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فمما يتكرر في مثل يومنا هذا من كل عام ميلادي تقليد كثير من بني جلدتنا للأمم التي لم ترضى بالإسلام دينا وذلك في الاحتفال بذكرى هلاك داعية نصرانية القديس فالنتين، والذي ألبسوه زورا ثوب شهيد الحب أو شفيع المحبين، وأطلقوا على اسمه عيدا للعشاق، وذلك لتزيين حب الشهوات والإباحية في أعين المسلمين والمسلمات، ومما لا يخفى حدوثه على العقلاء في هذا اليوم تفعيل كلمات الحب المتبادله بين الجنسين الذكر والانثى بشتى الطرق المحرمه من معاكسه او مهاتفه او تقبيل او ملامسه او غير ذلك من الطرق المعبره عن المشاعر الداخليه وايضا اشغال القلوب الفارغه بالبحث عن العلاقات العاطفيه المزيفه وذلك من باب التعارف ومن باب الصداقه كذلك مما يحدث ويراه العقلاء راي العين تسويغ اقامه حفلات الغناء والرقص المغذيه للحب الحرام كذلك خروج بناتنا في هذا اليوم متزينات مائلات عاريات مختلطات وذلك بدافع الفرح والسرور والترويح عن النفس كذلك تاسيس بيت الزوجيه وترتيب تاريخ يوم الزفاف مع قدوم هذه المناسبة الوهمية وذلك من أجل تجديد الحب بين الزوجين هذه المقاصد الشهوانية عباد الله وغيرها يدور في عقولنا وغيرها مما يدور في العقول كثير تنكرها القلوب والألسنة الصادقة ومع ذلك للأسف الشديد نرى الترويج لها في أماكن التنزه العامة ومن خلال وسائل الإعلام المقرؤة والمسموعة والمرئية وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي ورب العالمين يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر فأين إذن الخوف من السميع العليم وأين ذهب حياء حفيدات أمهات المؤمنين ويا لله الأسف فقد عمت وغمت هذه الاحتفالات بعض مدارس أطفالنا في المرحلة الابتدائية. ولذلك كلمة الحق قد تؤلم في كثير من الأحيان من لم تقنع ومن لم يقنع قلبه بكلمة الحق، وما علينا سوى البيان وإيضاح الحقائق التي قد تخفى على كثير من الناس. بين العلماء الناصحون أن هذه العادة المخالفة للسنة تفسد القيم الأخلاقية لبناتنا وأبنائنا وتضعف عندهم التعظيم القلبي للحلال والحرام حتى قال بعض العلماء عشق الأجنبية والعشق في اللغة يراد به إيقاء يراد به المواقعة ويراد به إنزال الشهوة مع هذه المرأة عشق الأجنبية فيه من الفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد، وهو من الأمراض التي تفسد دين صاحبها وعرضه، ثم قد تفسد عقله ثم جسمه. والمراد من هذا الكلام هو بيانه، هو الجواب على سؤال يرد كثيراً. من شبابنا ويرد كثيرا من أخواتنا هو هل الحب الذي يكون قبل الزواج والذي يكون على سبيل التعارف والصداقة والذي يكون فيه والذي, والذي تكون فيه الخروجات والفسح والذي تكون فيه المرأة مع صاحبها وصديقها بمفردهما هل هذا الذي يقع ويراه كل واحد منا بلا نكير ولا حياء ولا رقابة اخلاقية. هل, هل هذا الامر مقرر في الشريعة الاسلامية وجائز ام انه من الحرام البين؟ ان من الامور التي ينبغي ان تطرح على هؤلاء على ها على هذه الجموع المباركة، وانكم تعرفون ان النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا الحلال وبين لنا الحرام وبين لنا امورا من المشتبهات فهل يكون هذا الامر على هذه الكيفيه المعروفه لدى الجميع من الحلال البين ام انها من الحرام البين ام انها من المشتبهات ان لم يكن كل واحد منا يجزم ان هذه الامور وأن هذه السلوكيات المخلة بالآداب الإسلامية إن لم يكن كل واحد منا يجزم بأن هذه الأمور ليست من الحلال البين فهي إذن إما أن تكون من الحرام البين وإما أن تكون من المشتبهات ويكفي للوقوف على خطورة هذا الأمر وشناعته ما نراه يومياً من الأضرار المترتبة على الولوج في هذه الأمور من ذهاب حياء كثير من الفتيات ومن ضياع شرفهن ومن مكوثهن السنوات البعيدة من غير ما زواج وإنما هي العاطفة الجياشة التي لم تضبط بميزان الشر ولذلك ينبغي علينا ان نخاف على بلاتنا من فسادهن في هذه الامور ومن انحراف اخلاقهن وكذلك ينبغي علينا ان نوعي شبابنا لانهم هم جيل المستقبل ان لم يكونوا مؤهلين لاقامه هذا الامر على الوجه الشرعي فما هم بمقيمين له ولذلك عزف كثير من الشباب في هذه السنوات المتأخرة عن الزواج بدعوى أن هناك فلامة ممن تكفيه الكلام في الحب وممن تشبعه العاطفة وممن تسمع له الكلام المتعلق بالأحاسيس والمشاعر وكذلك قد تعز قد تعزف بعض بناتنا عن الزواج بحجة انها تريد ان تتعرف على صديق واثنين وثلاثه حتى يقع الحب بينهما، وهذه الامور امور منافية للاسلام العظيم ومهما يكن. فقد يقول قائل إنك تخاطبنا خطاب المحرم لهذه الأمور وهي بالفعل سلوكيات مرفوضة في الشريعة الإسلامية ولا يقبلها عاقل فما هو الحب في ضوء الكتاب والسنة وهل هناك حب في الإسلام وهل هناك عاطفة للحب؟ فعلى منهاج النبوه ولذلك يقال جوابا عن هذا الامر ان من محاسن ديننا الاسلامي انه يدعو الى الحب العفيف هكذا اقولها صراحه ان الدين الاسلامي الحنيف يدعو العباد الى اقامه الحب العفيف ويدعوهم الى المحبه ويدعوهم إلى أمور عظيمة تدخل في إطار الحب والمحبة من ذلك أنه يرغب المتحابين في العفة والصبر والزواج على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أن في ديننا الإسلامي العلاجات النافعة لما يكون بين الزوجين على أمد بعيد من فتور بينهما في المشاعر ومن جفاف في المشاعر ومن قله تعبير ومن قله التعبيرات الخاصه بالحب. الاسلام العظيم يرشدنا الى هذه الامور في اطار سليم شرعي مبارك لان الغرض من تحقيق الحب بين الزوجين هو الالفه. واستمرار هذا الزواج فيما يرضي الله تبارك وتعالى استمراره على الكيفية التي أمر الله تبارك وتعالى به ولذلك ربنا في كتابه الكريم يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وجعل بينكم مودة ورحمة المودة هي الحب والمحبة التي فيها يتمنى كل محبوب لحبيبه أن ينال رضاه وأن يصل إلى قلبه هذه هي المحبة الشرعية المباحة التي تكون بين الزوجين ولذلك في الآيات المتعلقة بيوسف صلى الله عليه وسلم لما قالت امرأة العزيز قد شغفها حبا وهذا الشغف هو ما يحيط القلب من الحجاب الذي يكون فيه القلب في غاية من الحب للحبيب ومع ذلك الإسلام العظيم يبين لنا أن هذه الأمور إن وقعت بغير ما إرادة شرعية فإنها ستذهب وستذبل وستضمحل ولذلك الإسلام العظيم يرغب الشاب الذي يريده الحلال يرغبه في النظر إلى مخطوبته ويرغبه في الكلام معها ويرغبه في ادامه النظر اليها حتى يقع القبول وحتى يحصل الاعجاب وحتى يكون القلب محبا لهذه المراه التي تشاركه حياته المستقبليه وكذلك بالنسبه للمرء الأمر مطروح عليها أن تقبل من فلان أو أن ترفضه كل ذلك في إطار الإعجاب وفي إطار إعجاب القلب وفي إطار الراحة النفسية كما نقول وغير ذلك من الأمور التي بمجموعها يحصل الزواج على أساس من المودة والرحمة ولذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة الودود الولود العؤود على زوجها التي إذا آذت أو أوذيت جاءت تأخذ بيد زوجها ثم تقول والله لا اذوق غمضا حتى ترضى والله لا انام حتى ترضى لانها تعرف حق زوجها وانها بادائها لحق زوجها تكون قد ادت ما افترضه الله عليها ومن ناحيه اخرى فالاسلام العظيم يدعونا الى نشر الحب بيننا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم هذا جانب من الجوانب الأخلاقية التي يظهر فيها الحب بصورة طيبة هو إفشاء السلام بين المسلمين، وقد قلت هذه السنة بين كثير من المسلمين للأسف الشديد، وكل واحد منا يتعامل بمفرده في مجتمعنا هذا، وما علينا سوى أن نصحح مفهوم الحب لدينا، وأن نتعامل برحمة وبإنسانية فيما بيننا، هذا فيما يتعلق بالحب المباح. وأما الحب الذي تعلو فيه المراتب في جنات عدن فهو حب الله تبارك وتعالى والآيات كثيرة في هذا المضمار التي تبين حب الله والتي تبين الأسباب المؤدية إلى حب الله تبارك وتعالى وكذلك هناك امور ينبغي ان نتعرف عليها وهي من محبتنا لرسولنا صلى الله عليه وسلم من ذلك اتباعه في سنته ومن ذلك تعظيم ما جاء به وهو لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى كذلك علمنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم المحبة لأصحابه الذين نقلوا إلينا هذا الدين بقوله لا تسبوا أصحابي وبين أن القرون الثلاثة الخيرية التي كان فيها النبي وأصحابه هي خير القرون التي ينبغي أن ننهل من معينها فهما وعلما واتباعا وصدقا وأخلاقا وعبادة وغير ذلك من الأمور كذلك الاسلام العظيم يعلمنا الحب فيما بين الولد وابنه ويعلمنا الحب فيما يعلمنا الحب فيما بين الناس بعضهم البعض الحب بين الجيران ينبغي ان يكون مبذولا، الحب بينك بين بين البائع وبين المشتري ينبغي ان يكون ظاهرا، الحب في المساجد ينبغي ان يكون معروفا، ولذلك كثير من الناس انما ينفر من دخول بيوت الله لانه لم يجد من يراعيه، ولانه لم يجد من يبذل له الحب، في كلمات طيبة هي له صدقة عند الله تبارك وتعالى وكذلك بعض الناس قد تنكمش معاملاته وقد ينفرد في نفسه وقد يكون في حاله نتيجة لأنه لم يرى الحب شائعا بينه وبين أخيه قد يهجر الرجل أخاه من أجل دنيا لم يرى حظه فيها من الحب ولذلك هذه الأمور بمجموعها ينبغي علينا أن نلحظها في اليوم والليل من منا يحب لنفسه ما يحبه لأخيه هذا حب يثاب عليه المرء بين يدي الله تبارك وتعالى من منا إذا أحب عبدا من عباد الله أبلغه أنه يحبه في الله ولذلك من السبعه الذين يظلهم الله تبارك وتعالى في ظله يوم لا ظل الا ظله ويوم تدن الشمس من الرؤوس رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه فما احوجنا إلى معرفة مفهوم الحب بالصورة المناسبة لنا في مجتمعنا نسأل الله رب العالمين أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فمن الشكاوى المتكررة التي تأتي إلينا على ألسنة كثير من المتزوجات وقليل من المتزوجين هي لماذا تقل عاطفة الحب بين الرجل وزوجته مع ان التعبير عن الحب مثاب عليه المرء ومع ان التعبير عن الحب بين من الرجل للمراه امر مؤداه ادامه الامر يؤدي الى الالفه ومزيد من التواصل ومزيد من التماسك لماذا يقل هذا الامر لان بعض الناس للاسف الشديد يتصور أن التعبير عن الحب والكلام في الحب إنما هو في فترة من فترات عمره وبعد ذلك يندثر هذا الأمر وكأنه ذكرى بعيدة لم تأتي على باله ولم تخطر له ببال وهذه الأمور قد يغذر لها بعض الناس من ذوية أنها إضعاف للرجولة وأنها من باب إضعاف للقوام وكل هذه الأمور لا علاقة لها بالشر وقد كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة الحسنة كان من هديه التعبير عن الحب لزوجاته لا يقل هذا معه مع الزمان وإنما يزداد تعبيرا عن حبه لزوجته مع مرور الأيام والسنين لأن في ذلك إشباع للعاطفة وبعض الناس للأسف الشديد قد يدخل في بابه العلاقات العاطفية من باب الارتباط على سبيل إشباع هذه العاطفة المفرغة، قد يكون لدى بعض الناس من الأمور النفسية ما الله تبارك وتعالى به عليم، فيدخل في علاقة معقدة بدافع أنه لا يريد أن يكون في فراغ عاطفي، والإسلام العظيم ينظم هذه الأمور ويبينها بيانا شافية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يحب أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وكان يعرف لها فضلها حتى بعد مماتها وكان يحب ما كانت تحبه ولذلك لما كانت أم المؤمنين عائشة تغار عليه من ام المؤمنين خديجه كان يقول لها الكلمه المعروفه في صحيح البخاري كان يقول لها اني قد رزقت حبها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يعلمنا انه لا خجل وأنه لا كثوف في باب التعبير عن الحب بين الأزواج. وأما إذا كان التعبير بكلمات الحب بين الرجل والمرأة الأجنبية فما الذي يراد من وراء ذلك؟ إنه لا يراد سوى العشق وإنه لا يراد سوى الابتلاء بهذه المرأة إما بفاحشة أو إما بأمور لا تحمد عقباها وقلب النظر. في الجرائد اليومية وقلبوا النظرة على شاشات التلفاز لتسمعوا كم هي الجرائم الأخلاقية التي تنتج عن الحب الحرام والتي قد تترك المرأة زوجها نتيجة لحبها لعشيقها والتي قد يترك الرجل زوجته نتيجة لأن امرأة كما نقول قد لفت عليه هذه الأمور أمور واقعية وما ينبئك مثل خبي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لما قيل له من أحب النساء إليك قال عائشة فقد كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يحبها حبا شديدا ومع ذلك هذا الحب لم يصرفه عن عبادة من العبادات الشرعية ولم يصرفه عن واجبه في الإمامة في الدين ولم يقيده هذا الحب ولم يصرف هذا الحب عن الأمور المشروعة له وإنما كان يحبها ويبي والنساء تحب التعبير عن الحب والإدلال وكثير من الناس يحصل عن تحصل عندهم القسوة في التعبير الع... في التعبيرات العاطفية لانهم لم يتعودوا على هذه الامور، ولذلك من الجميل برمر بالرجل المتزوج ان يدخل على امرأته بكلمة حانية وان يفعل معها ما امره الشرع في هذا الباب الذي ينتج عنه المحبة والذي ينتج عنه السكن الروحي والمودة والرحمة وغير ذلك من الامور. أما الشباب الأعزب الذي لم يجد بعد بغيته في هذا الأمر والذي لم يكن المقام مناسبا له فأقول له تصبر وأقول له استعفف واطلب من الله تبارك وتعالى أن يقيمك مستقيما في هذا الأمر لأن الله جل وعلا يقول إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وأرشدك عبد الله إلى المشي في باب الزواج وفي النظر إلى المخطوبة وفي إقامة هذا الأمر وفق مراد الله تبارك وتعالى ووفق مراد رسوله صلى الله عليه وسلم حتى ينجيك الله تبارك وتعالى من براثن الشهوات التي تحيط بنا في هذا الزمان نسأل الله رب العالمين أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا متحابين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاه اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين جنبنا مضلات الفتن جنبنا مضلات الفتن احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين واقم الصلاه